Вітаю, дорогі друзі. Анемона чудова квіточка. Вітер дує, анемону хвилює. Вітер дує, анемону хвилює. Анемона формує зарослі висотою до 25 см. І дуже швидко розростається. І дає рясний самосів. Квіти у анемони до 6 см в діаметрі з 5-8 яйцевидними пелюстками квіток. Цвіти анемона в квітні травні. На ніч квіточки закриваються. Також. Квіти закриваються і перед дощом. Це засіб для захисту пилку від вологи. Вітер анемону а немону хвилює. У нас маленька клумбочка з анемоною. Десь метр на метр. А багато їй не потрібно. Жінка виполює лишню анемону. Відтердує анемонку, хвилює. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап. Пече До побачення, дорогі друзі від 3 до